Ча на елъф, както нямаме палко спитки са неща са Ла хай хай От нашето дай Палим ми ставаме хай За да знашието нямаме край Аз съм трахопието, смивам ме като пюрето, няма първо второ трето, Аз съм първи още взето Ток сме високо челети ми за объецити. Токука са широко, че не ви побират мозът след то. Рунда ли отново да запалим Бъллаците от махалата си, още ги шани, защото има кой да пали, защото има кой да вади, защото от себето стои два ска да стане. Какво стана бе в Искаш схема да направим ли? Не се занимавам с корумпирани педали. Няма какво да стане мене няма да ме хвани. Тя насташева храни, немакар да викам охрани. Но смехай, но смехай. От нашето дай, пали ми ставаме мехай. Какъв признай, с нашето нямаме край Пъсъка съ стража, ямбо, земноморските сили Са в ръфа, видим Варна, не, не сме се изморили Имам хора тука, брат ми, имам хора там Имам хора на всяка дето свети буркан, буркан Нека всеки стая песен да се чувства поздрав. Имам 10 трап чудовища, трап бентен Не се занимай с мен, търсиш си май проблем Бъди като жена ти смучи на дениците на кен Но сме хай, но сме хай От нашето дай, палим ми ставаме хай Но сме хай, но сме хай. Веднага признай, с нашето нямаме край